Byl jsem skutečně líní kamkoliv chodit a schánět po zábavách případnou společnici na cestu životem, se mi nechtělo. Usoudil jsem, že když si zadám Inzerát do tehdejšího časopisu Mladý svět, mohl bych snad být úspěšný. Inzerát vyšel, ale já na celou záležitost zapomněl. Po dvou týdnech na mne ze schránky vypadla ohromná obálka se 150 odpověďmi. Celé léto jsem je pak třídil a vybíral svoji nastávající. S nastávající manželkou Boženou jsem se sešel poprvé v Praze na hlavním vlakovém nádraží a i hned jsem ji protáhl všemi galeriemi, aby věděla, co ji čeká. Vydržela a přežila. Pak se mi doma v ateliéru ukázal rozmalovaný obraz, aby pochopila souvislosti. Ona si vše pečlivě prohlédla a pak pravila. hm, to smrdí. Další obrazy jsem jí poté už nikdy neukazoval, protože ani ona nic vidět nechtěla a do ateliéru nechodila a nechodí. To, že jsme nekladli příliš velký tlak, jako na to, v jakém časovém horizontu to nakonec vznikne, nebo jsme si nečinili žádný nárok na, na, tu, na, ten, na tu konečnou vizualitu té výstavy, tak, to možná vytvořilo to, že jsme se vlastně úplně zase ocitli na tom začátku toho prvního setkání a ta výstava vlastně působí jako, nebo že si zanechala, myslím, tu, tu první euforii. K tomu výběru došlo na základě nějaký dlouhodobé spolupráce, kterou jsem rozvíjí v Galerii Snam 83 a zvolili jsme autory, se kterými jsme už Dříve předtím spolupracovali. Oslovili jsme je a při tom prvním setkání jsem položila otázku, zda by byli ochotni ve výstavě pracovat s dílem toho druhého. Při tom prvním setkání jsme se všichni jeli podívat do ateliéru Václava Siky, který se vlastně stal pro zbylé oslovené umělce jakousi muzou. Já jsem na druhou stranu zase chtěla, aby ta citlivost těch zbylých autorů, kteří budou nakládat si jeho dílem, byla dostatečná a zároveň aby pro všechny ta událost byla, byla událostí radostnou. Když jsme byli v jeho ateliéru a já jsem znovu viděl ty barevné objekty geometrický, tak jsem měl v tom jeho ateliéru najednou takové prozření, že ty objekty nejsou pouze o ty geometrii, nebo o barvě, nebo o tvaru, ale najednou jsem v nich viděl určitou tělesnost nebo nějaký emocionální obsah, který v nich je. V tom vztahu, v tom, že ty věci jsou najednou kladený vedle sebe, tak já bych chtěl podpořit právě to eh, emocionální a tělesní čtení těch objektů. To znamená, že Vašek mi dal úplně volnou ruku, řekl mi, eh, vem si, co chceš. Já jsem si prostě vybral nějaké objekty, které mě bavily a pak jsem vymýšlel, jak by mohli interagovat s těma fotkama. Když jsem se dostala do blízkého kontaktu s dílem Václava Siky, tak jsem se rozhodla zaměřit na to, co máme společný. Já jsem sbírala kožené odřezky, které byly vždycky vybírané, aby to byly ty v tělových barvách. Použila jsem je úplně stejným způsobem jako Václav Sika, jako hotové tvary, které jsem obkreslila. Další prací, která se vztahuje k dílu Václá Siky, je výběr z jeho vzpomínek, kdy jsem se zaměřila na komplikace nebo potíže, které vlastně vytyčili prostor pro tu jeho celoživotní práci. A možná, že spíš než potíže, jsou to taky nějaké rozhodnutí, ať už jde o volbu partnera nebo volbu zaměstnání. Rozhodl jsem se v portrétech pokračovat. Říkal jsem si, že kroje na chodku nenávratně mizí, že těch žen, které krojí, ještě denně nosí, je čím dál tím méně. Chtěl jsem tedy namalovat jako první chodku. Přes různé přátelé jsem se dostal k paní Marie Masopustové, která souhlasila s tím, že si ji namaluji. Vznikl první obraz. Domníval jsem se, že si oddychnu od geometrie, ale hluboce jsem se mýlil, protože paní Masopustová měla na sobě zástěru se stovkami natištěných čtverečků. Konkrétně tomu Václavu jsem teda udělal takový téma nějakého pojízdního ateliéru, který má nějaké svoje nějaký mouchy. Bude tam jenom trochu vyměkčený a ty objekty tam budou přidělaný gumicukama. Myslím, že tam je třeba brát v potaz hodně ten fakt toho vlastně přemisťování, toho ne, ne vlastně nebyt na tom jednom místě. No a teď to má víc odstup konečně. Ten, kdo vlastně měl jako nějakým způsobem zastřešit tu věc, tak tam jsem si myslel, že zvolím Honzu Fabiana, který vlastně se s nikým z autorů neznal a to mě přišlo vlastně taky důležité, jsme zjistili, jestli je možný navázat vlastně úplně vztah jenom skrz tu práci s tím dílem a jestli může dojít k nějakému jako jinému způsobu vnímání, jinému způsobu pohybu nebo schopnosti těch autorů vést ten dialog lété, než autorů, kteří se výhradně věnují jenom svoji umělecké práci. Nejsou tolik zapojeni v tom uměleckém provozu. A nevím, jestli výsledek je, že, že ta schopnost je větší nebo menší. Vlastně si myslím, že se to musí projevit teda v nějakém dlouhodobějším horizontu, jestli se ta vzniklá přátelství udrží. Ale pro tu konkrétní výstavu se vlastně potvrdilo, že to natření sto, Pracovat, pracovat s dílem Václava Siky bylo veliký, jo? že vlastně vznikaly vroucí setkání, plný jako naděje plných komunikací, které samozřejmě se v průběhu toho, čím víckrát jsme se setkávali, čím déle času jsme spolu trávili, tím, tím bylo víc to prostředí otevřené a začaly se utvářet první, první názorové různosti. Každý se držel svého vlastního plánu, protože každý měl dost jako jasnou vizi, ale určitě jsme se obohatili jako tím, tím dialogem, který proběhnul třeba na těch společných zkůzkách.